Audio S'intercalaran imatges del grup d'Havaneres les Anxubetes cantant al Museu de la Pesca de Palamós amb imatges de pescadors a la mar i vídeos en blanc i negre de la processó de la festa de la verge del Carme de Palamós. El grup musical està format per tres dones i dos homes. Les dones estan assegudes sobre capses grans de fusta, davant de d'elles hi ha xarxes de pesca i cordes. Els homes estan de peu darrere d'elles, toquen un contrabaix i una guitarra clàssica. El del contrabaix du els cabells llargs, el de la guitarra una boina. Tots duen samarretes marineres blanques amb ratlles blaves horitzontals. Fi de l'audiointroducció. Cartell amb garlandes i copes, sobreimprès, calendari festiu. El cartell s'esquinça, sobreimprès, festa de la Verge del Carme. Ja arriben les barques velles, ja arriben les traïneres. Ja ve la meva estimada rosa del poc. Pescadors a un vaixell. Avui és la festa del Carme, la verge més marinera I portarem a la barca roses d'amor I si no pots venir amb mi, a Empordanesa del cor Pensa que llum la cala el món s'acaba per tu i jo del port, quan surta a la mar les blanques gavines la van voltejant els braços alçats a Déu cridem tots i jo que t'envio els petons de dos en dos Pels carrers de Palamós dos gegants encapçalen una processó la imatge de la verge al darrere a un vaixell els pescadors descarreguen peixos Quan tornin les ulls quan vingui la primavera. Beurem damunt de la prada les flors de març. I tu, tan encantadora, cantarina i rialera, vindràs per sempre, estimada al nostre costat. de ginesta el torrent amb muros i salacala caient la tarda del sol ponent la rosa del port quan surta la mar les blanques que vines la van els braços alçats a Déu cridem tots i jo que t'envio els petons de dos en dos la rosa del port, quan surta la mar, les manques gavines la van voltejant. Els braços alçants, a Déu cridem tots i jo que us envio els petons. Fosc, sobreimpres, cançó, La Rosa del Port, de Josep Lluís Ortega i Monasterio. Intèrpret, Les Anxovetes, peça enregistrada al Museu de la Pesca, Palamós, Gravació i edició, Let's Film Studio, una producció de Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 2020.